Berria, e, paskua... Paskutan bai paszkun zahattzenen egur bategin joten zien eta ango zueriletikan piztutzen zenun eta jaro batzuk a batea beste bestia etorri eta Basriussrri motikouskorrak er, propinatsoatezazare bate zuen da e, iriki, labia zean sukaldea ekonomikui eta haten dugu eman zean da behinkatua eta ja, mengaga beste eta beste eta Sosa biltzen. <risa> eta sua, sua bebinkatzeko, nola e, berretiko antzerako ez Ardagaia edo? Nik e, daukat e, goguan guk inmenibiltzen edo lagunin saren zean. Sar, sekuen zean, su ondo eustezion eta aguanta ondo jasun wan pertxiguazu gozansuna ipozigo ira horta gobi izango e, bai. e, bai. san baina da goiz zekordasagarrena sagarrena da erran bai bai eta hori elisan eta san bebenkatukngo oliseko zuhartu o anan an, bai ba han sartzu an klaro ua bebenkatuzan han sartziegen ta zuhartziegen ja oh, Geo, korrika zua zelata nola indar hartzen hoten baitan sea claro. bai e, e, i Propina, opinia, Eta orduan propina amate zuzen? Propina amate zuzen? Eta mutikotan? Mutikotan, gai. Mutikoz korrake biltze